Bost urtean behin. Bost urtean behin. Bost urtean behin. Bost urtean behin. Hogitama bostetai lurogeita bost urteartean baditu zub begiratzeko onea da. Umetokilepokon minbiziari aurrea ardaki okei. Begiratu, zaindu. Umetokilepokon minbizia garaiz detektatzeko programa. Campaña financiada por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Gobierno de Navarra. Nafarroaco. Gobernua.